Kaixo den hoi, urte berri berriz ere, ikustez e, behemezela su kalde naho, hor horrek esan nahi du, errezeta bideo bat dala hau, titulon eta miniaturan ere jartzen du, baina bueno, despistaturen bat baldin badago oa indikan, ba hoxe, errezeta baten bideoa da hau. Afaltzeko kalabaza krema asmoa daukat, e, bueno, kalabaza edo kalabaza purea, eta pentsatu dut ba, prestatu behar bideo zeriek grabatu dezake dela eta jaula, errezeta ba, bideoa hor da. Oso errezeta simplea da, ez daka misterio ondik, baina, bueno, aukera ba, bezala hor txeda aukazue. Iruitza ba, zaiganea, bueno, Gabon gara jauetako aukera ona dala, ze bueno, izaten dianbeste otordu herraldoi guztioekin, tarteka berdura pixkat eta zerbait harina jatea ba, nahi behintzat guztatze zait. Orduan, ba hoxe, kalabaza kreman, errezeta simple-simple bat. Kalabaza krema egiteko erabiltzen dituten osagaiak hauek dira. Tipula bat, pipar gorri bat, baina bueno, ez badezute jarri nahi, ez jarri eta kito, ez da eze pasatzen. Patata bat, batez ere loditasun pixka bat emateko kalabaza, noski, eta etxen asenariok izango banitu pare bat ere jarriko nituzke, a eta gatzata olioa, noski. Hauek dia osagaiak eta moztu egingo ditugu. Irudian ikusten dezuten tamañan, gutxi gora bera, eta zuritu behar dianak, zurituta, noski, patata, tipula eta batez ere kalabaza. Ezaztu pepitak ere kentzea. Bueno ba, osagaiak pres ditugula, kazuela onditxo bat hartuko dugu eta hasiko gea. Bota olio txorrotada da onbat eta piztusua. Nik hemen adibidez zazpian jarri dut. Olioa pixka bat berotutakon tipula gota. Minutu pare bat bateuki tipula bertan eta gero piparra gehitu. Eman bultatxo batzuk kutsareakin pixka bat astu eta denak olio hartu dezan. Eta utzi beste minutu batzuk potsatzeko. Nik sua bostera jetxidete hemen fuerte egizeola zait eta ez nun erretzea nahi. A eta zenarioa izango banu, oain botako nuke. Eta pixka bat potxatuta daudela ikusitakon kalabaza eta patatagota. Berriz ere, buelta batzuk eman, dena pixka bat nasteko eta bota ura. Gutxi gora bera, urak dena estaltzen dula geratu behar du. Eta ikusi dezuten bezala, berriz ere sua igodet, oain kontan sortzira, irakin egin beharra daukalako. Eta hoain, baitxoen lasai. Momentu hontan, ordu erdien guru dara mairakiten. Ez tizuet denbora zehatzik esan nahi, ikusten dezute pixkanaka osagaiak desegitena idiala. Temperatura eta ura kontrolatzea da importantena. Hemen ikusi dut, ur gutxi daukala eta horregatik suahetxidet laura, ez erretzeko. Beidatu dut, ea patatak desegin daute dauden, baina ikusi dut pixka bat gogor daudela hau Eta horregatik, ur pixka bat gehiago bota botadet, eta beste tartetxo batez utziko dut. Zua berriz pixka bat igota. Eta ja, dena ondo deseginda desegindadagonen, kiko, hauxe da izango du nitxura. Hoain, batidora hartu eta txikitu dena. Gatza ere gaituko diogu, ba bueno, bakoitzari iruditzen zaiona. Eta importanteena, probatu, ea ona dagoen ikusteko. Eta kiko, platerera atera eta jatera. Purea olaxe jandezakezue, beste ezer gehitu gabe. Edo nahi badezue tostada bota botaditzakezue, adibidez. Tostada beharren ogia ere izan daiteke. Ogizatitxoak moztu eta zartaritik pasa pixka bat tostatzeko. Olioarekin egin egindezakezue edo beste toke bat emateko aukera bat da ez dia erabiltzea tostatzerakoan. Hale, bauxeda errezeta, simplea eta arina. Probatu eta berzeiruitze zaizuen. Eta haue da dena gaurkoz. Eskerrik asko bideoa ikusteagatik eta aurrengora arte. Aio.